Bon dia, molt bon dia, eh, benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, eh, secretàries, directores generals, eh, directores, directores, directores, eh, com deia, benvinguts a casa vostra, benvinguts a l'escola, una, una institució eh, escrita al Departament de Polítiques Digitals eh, que bàsicament té una, té una funció essencial en l'àmbit de la formació, la selecció i els estudis en matèria de l'administració pública eh, avui obrim eh, eh, diguéssim eh, aquesta jornada eh, en el marc d'un d'un nou espai temàtic que complementa els pla de desenvolupament directiu que hem anomenat eh, ruta directiva on es tracten diversos eh, diverses qüestions i una de les que hem volgut començar eh, per motius obvis és eh, una jornada orientada a l'administració a l'administració digital i a més a més, eh, si m'ho permeten, allò amb un, un doble joc, eh, en aquest cas amb un nom de la jornada que és eh, l'administració serà digital o no serà, que té, diguéssim, allò una doble referència. D'una banda, doncs a la referència, com no pot ser d'altra manera, el doncs, conseller del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, que ja fa un temps doncs, que aquesta expressió doncs, l'ha adaptat en aquest sentit per, per reflectir a un moment eh, i una oportunitat i un repte que com a societat i com a país tenim, però també em permetran que lògicament atenent que precisament eh, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya té eh, unes arrels profundes eh, que, que venen enllà de la mancomunitat on d'alguna manera Enric Prat de va fer Eh, famosa aquesta frase en un sentit eh, diferent doncs crec que eh, era més que oportú eh, que en aquesta jornada tinguéssim aquesta doble referència una en relació a aquesta institució i a, a la seva trajectòria centenària eh, al, al capdavant i liderant precisament aquests aspectes de formació de capacitació de, de transmissió de valors al cap i a la fi eh, diguéssim en l'àmbit de l'administració pública i d'altra banda en la definició i l'impuls estratègic que el Departament de Polítiques Digitals eh, amb el seu titular al capdavant eh, impulsa en aquest context per tant una jornada doncs, on eh, des de, de l'escola el que intentem és eh, eh, dirigir a, a, a directius públics, dirigit-s a directius del sector públic, dirigit també a comandaments on el que al fons intentem no és altra cosa que eh, posar en relleu el repte que com a administració pública tenim, un repte que evidentment no està dissociat del repte que com a societat i com a país tenim. Uh, és evident que els temps actuals són temps de, de canvis, fins i tot m'atreveixo a dir de revolucions, eh? de revolucions entesa en canvis profunds, ràpids, substantius, uh, amplis, holístics, eh? que ens obliguen a, a fer allò que als humans ens costa més, no? que és adaptar-nos contínuament a situacions canviants. L'administració pública d'aquest país no és un reducte alier a aquesta situació i en aquest context sinó que estem immers en aquesta societat i per tant també estem immers en aquests canvis en aquestes eh, diguéssim canvis de, de paradigma i per tant eh, és evident que eh, aquest eh, aquest canvi aquesta aquesta revolució també cal liderar la des de la pròpia eh, administració per adaptar-nos a allò que ens devem eh, que és a la a la prestació dels serveis públics per als nostres ciutadans i per tant els nostres ciutadans ens demanen que volen un nou context de relació que volen un nou model de prestació d'aquests serveis que volen un model de proximitat un model de transparència un model de governança en el fons diferent del que d'alguna manera doncs durant tots aquest temps hem anat impulsant i desenvolupant i això sense cap mena dubte és un repte i és una gran oportunitat una oportunitat com a, com, a, com a administració, una oportunitat com a país, una oportunitat com a model de governança i una op oportunitat com a model de o a prestació d'un servei públic. Um, soc conscient que, a més a més, aprofito per agrair uh, donc, uh, a les persones que han, han acceptat la nostra invitació per per formar part d'aquesta d'aquesta sessió uh, començant doncs pel senyor uh, Sotatella que ens farà uh, tot seguit a aquest Parlament una una introducció uh, així com també doncs uh, uh, a les persones que formaven part de les taules rodones que hi ha i de les, i de les xerrades que hi ha eh, agraïm també la directora general de societat digital i la directora general de modernització i innovació d'Administració, l'administració la seva la seva participació i per tant no, no, no m'hi extendré perquè eh, ells i elles molt millor que jo sabran explicar eh, alguns d'aquests reptes i d'aquestes definicions sí que per això em permetran que faci una petita pitrellada eh, ni que sigui superficial en el que entenem o en el que des del departament entenem i per tant eh, també com a director de l'escola des de l'escola en tenim plena complicitat complicitat en tot aquest context en aquest repte que ens ja ara mateix ens hi, ens hi plantegem. Aquest és un repte on la transformació d'aquesta administració pública nostra és, una, és un repte que d'alguna manera convertir-la en digital no vol dir simplement eh, posar-hi més recursos tecnològics vol dir principalment Eh, dissenyar una administració diferent a l'actual amb un canvi de paradigma, que és que la visió, eh, diguéssim, el destinatari eh, el plantejament d'aquests serveis públics estigui integrada eh, a, o s'integri, millor dit, al, al ciutadà en aquest disseny i en aquest procés. I per integrar el ciutadà en aquest disseny i en aquest procés, evidentment és necessari la tecnologia pel seu fenomen disruptiu que té i per tant pel seu fenomen que podríem dir Uh, que esdevé palanca de canvi també a l'hora de poder transformar aquesta administració però no només és un repte tecnològic de fet crec que dels tots els reptes el potser uh, diguéssim uh, diguéssim menys, menys important des del punt de vista de, de, de, de, de dificultat és la tecnologia segurament els reptes més importants i que per tant són on hem de dedicar uh, més esforços en aquest sentit i una atenció més específica i més especial és precisament en la contribució en, en els models de canvi cultural, que això correspon diguéssim a tots i cadascun de nosaltres. També crec que hi ha una part molt important que és en la redefinició de com eh, fem o com es dissenyen els processos que modelen l'administració i sobretot com traiem valor a la informació, a les dades que l'administració té a l'hora de poder prendre decisions i poder fer una prestació de serveis als nostres ciutadans proactiva, i alhora eh, diguéssim personalitzada per tant per tot això per tot això eh, eh, la capacitació en l'àmbit digital aquests canvis de percepció d'aquesta realitat sobretot eh, aquesta, aquest impuls d'aquesta cultura més digital eh, requereixen o d'un impuls de formatiu, eh, divulgador, a vegades també, eh, de sensibilització en aquesta matèria on l'Escola d'Administració Pública de Catalunya crec que té un rol absolutament indispensable i que per tant, com de en plena complicitat en aquest repte, eh, vol desenvolupar, vol participar, vol ajudar i contribuir en aquesta percepció d'aquests nous models de, de, de treball de col·laboratiu, de co-creació, de coworking Models al cap i a la fi que el que intenten no és altra cosa que és que posar en valor la intel·ligència col·lectiva que tots i totes som capaços de desenvolupar quan treballem en un model més transversal, en un model, diguéssim, eh, potser menys, menys, eh, diguéssim, menys eh, aïllat i per tant més, més col·laboratiu. Eh, jo m'agradaria concloure aquesta benvinguda simplement posant en, en relleu que aquest, eh, aquest és un, una oportunitat com deia al començament i un, i un repte que em tomem des de l'escola doncs, amb, amb molta il·lusió amb, el nostre, amb un compromís eh, ferm de poder eh, contribuir-hi en la part que ens correspongui amb, com deia, amb, una, amb un esperit eh, obert, eh, renovador disposats a adaptar-nos també a tot allò que estem convençuts que vindrà allò que ara mateix tenim identificat i allò que no ho tenim i que segurament ho haurem d'anar ho haurem d'anar aprenent i adaptant en el transcurs que anem veient com evolucionen tots aquests canvis però sobretot amb un compromís que caracteritza aquesta institució des de fa molts i molts anys de proximitat de contribució, de col·laboració amb tots i cadascuna de les persones que ens ajuden cada dia a poder donar resposta a moltes de les preguntes que van sorgint i que van, i que van apareixent i sobretot amb una voluntat de reunir i de recollir aquestes inquietuds en el si sí d'aquesta institució per mirada entre tots i totes donar-li eh, donar voltes, fer-li una reflexió profunda i mirar de buscar solucions i mirar de buscar eh, una mica de llum a l'hora de trobar les alternatives a les diferents eh, diguéssim qüestions que van que van sorgint i que van apareixent. Per tant amb aquesta voluntat amb aquesta intenció on des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya doncs mirem també de manera exigent i de manera responsable de anar-nos adaptant d'anar actualitzant les nostres línies formatives de capacitació, eh, de capacitació també a l'alta direcció on d'alguna manera vull fer una referència específica on tots els comandaments, tots els directius públics, tots els, els càrrecs i tenim una responsabilitat directa perquè ens correspon una part d'aquest lideratge, una part que és important per, per, a l'hora de marcar una referència i que per tant és imprescindible que eh, en primera instància i, i, i si m'ho permeteu eh, predicant una mica a amb l'exemple entenguem puguem aprofundir amb la concepció del repte que molts cops eh, tenim al davant per també ser eh, diguéssim vertebradors d'aquestes transformacions que d'alguna manera l'administració cal impulsar i que d'altra banda no són altra cosa que reflex d'aquesta eh, transformació de la pròpia eh, societat i del propi país en què ens trobem. Per tant, eh, sense més, eh, presentaria eh, la persona que ens, eh, que ens fa la sessió ara mateix, el senyor eh, Genís, eh, Genís Roca. El senyor Genís Roca eh, ens oferirà una, una ponència que té eh, com a títol el rol directiu en temps digitals, el que cal entendre, cal saber i cal evitar. Per tant, bueno, simplement prenent nota, eh, sortirem d'aquí amb una visió molt més clara eh, i per tant doncs, eh, més que orientada ja dient eh, precisament amb, el, amb, la, amb la sessió que avui eh, hem dissenyat i hem, i hem proposat, eh, Uh, simplement molts de vosaltres uh, segur que el coneixeu. Uh, uh, per tant seu, simplement deixem a fer una, una petita descripció el senyor Sen Roca,s doncs, és arqueòleg i empresari, president de la consultora Roca Salvatella, amb uh, seus a Barcelona, Bogotá, Lima, Madrid i Medellín i és director del Postgrau en Transformació Digital de les Organitzacions de la Universitat Pompeu Fabra i col·labora amb múltiples uh, universitats i escoles uh, i escoles de, de, de negocis i també hem tingut l'oportunitat de i per tant, ho agrair un cop més de col·laborar en alguna altra ocasió també amb l'escola d'Administració Pública de Catalunya. Per tant, sense més, eh, paraula, eh i us agrairia a tots i totes, us regraeixo a tots i totes la vostra assistència avui i us desitjo que sigui una sessió eh, d'allò més profitosa que n'estic eh, plenament convençut. Moltes gràcies.